بسم اللہ الرحمن الرحیم پنجاب پر قبضے کے فوری بعد پی ٹی اے کے خلاف بڑے کریک ڈاؤن کی تیاریاں شروع ہو گئی ہیں لیکن اس سے پہلے چودھری شجاعت اور چودھری پرویز الہی کے درمیان صلح کا ڈرامہ رچایا جائے گا آصف زرداری ہیں اس ڈرامے کے ہدایت کار اور اسٹیبلشمنٹ ہے سہولت کار اس حوالے سے بلاول ہاؤس لاہور میں ایک خفیہ میٹنگ ہوئی اس میٹنگ کی تفصیلات کپتان تک کس نے پہنچائی گم نام ہیروز کا اس میں کیا کردار ہے یہ ساری تفصیل آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو پیش کریں گے لیکن اس سے پہلے نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ وہ ہمارا چینل سبسکرائب کر کے بیل لائکن دبا دیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز آپ کو بر وقت ملتی رہیں ناظرین بلاول ہاؤس میں ایک میٹنگ ہوئی ہے آصف علی زرداری کے ساتھ چودھری شجاعت حسین چودھری شاف حسین چودھری سالک حسین اور چودھری تارک بشیر چیمہ سمیت کاف لیگ کی اعلیٰ قیادت مل بیٹھی مستقبل قریب کی پلاننگ کی گئی اگلے عام انتخابات کے حوالے سے بھی گفتگو ہوئی اور کچھ باتیں بنیادی باتیں طے کر لی گئی ہیں ان میں سب سے پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ اگلے عام انتخابات اور آئندہ سیاست پنجاب میں کاف لیگ اور پیپلز پارٹی مل کر کریں گے دونوں جماعتیں اکٹھی ہو کر الیکشن لڑیں گی موجودہ سیاسی بحران میں نون لیگ کے ساتھ پنجاب حکومت میں جو ایڈجسٹمنٹ کی جائے گی اس میں بھی یہ دونوں جماعتیں مل کر ڈیل کیا کریں گی ذرائع کا کہنا ہے کہ آصف علی زرداری نے اس حوالے سے چودھری شجاعت حسین چودھری سالک حسین چودھری شاف حسین اور چودھری تارک بشیر چیمہ کو قائل کرنے کی کوشش کی ہے اور کسی حد تک راضی کر لیا ہے کہ وہ چودھری پرویز رحی کے ساتھ صلاح کر لیں اور نئے آنے والے انتخابات میں یہ سب لوگ مل کر پنجاب میں پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کر الیکشن لڑیں اور جہاں ضروری ہو تو یہ دونوں جماعتیں مل کر پھر نون لیگ سے سیٹ ایڈجسٹمنٹ کریں ناظرین ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ مسلم لیگ نون اور اسٹیبلشمنٹ ایک پیج پر تو ہیں لیکن ابھی تک دونوں طرف شکوک و شبہات پائے جا رہے ہیں ہم پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ کاف دونوں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ایک پیج پر ہیں اور ایک دوسرے پر مکمل اعتماد رکھتے ہیں اس لیے یہ طے کیا گیا ہے کہ ملکی آئندہ ملکی سیاست میں پاکستان مسلم لیگ کاف اور پاکستان پیپلز پارٹی مستقل طور پر اکٹھے ہو کر چلیں گے اگلا الیکشن پنجاب میں بھی مل کر لڑیں گے اور متوقع صوبائی حکومت جو اب نئی صوبائی حکومت تشکیل پائے گی یا چودھری پرویز الہی کو ہی وزیر اعلیٰ پنجاب برقرار رکھا جائے گا اس حوالے سے جو بھی فیصلہ ہوگا مسلم لیگ نون کے ساتھ مل کر جو فیصلہ کیا جائے گا اس میں پاکستان مسلم لیگ کاف اور پاکستان پیپلز پارٹی آن بورڈ ہوں گی ایک دوسرے کے ساتھ مل کر چلیں گی اور نئی پنجاب حکومت میں وزارتیں لیتے وقت اہم پالیسی فیصلے کرتے وقت یہ دونوں جماعتیں پہلے آپس میں مشورہ کیا کریں گی ناظرین ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف میں سے ایک بڑا دھڑا ٹوٹ کر پیپلز پارٹی میں شامل ہونے والا ہے اور کچھ ارکان اسمبلی، کچھ سابق وزراف، مسلم لیگ، کاف میں شامل ہونے والے ہیں پی ٹی آئی ارکان اسمبلی ارکان قومی اسمبلی اور ارکان صوبائی اسمبلی پر دباؤ بڑھانے کے لیے ان کی وفاداریاں تبدیل کروانے کے لیے پنجاب میں اگلے چند ماہ کے دوران ایک بڑے کریک ڈاؤن کی تیاریاں ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے نئے وزیر اعلیٰ کریں گے جو میاں حمزہ شہباز ہو سکتے ہیں جی ناظرین تاہم اسٹیبلشمنٹ کے کچھ حلقوں کا اصرار ہے کہ پاکستان مسلم لیگ کاف کے موجودہ وزیر اعلیٰ چودھری پرویز ال کو ہی پی ڈی ایم اپنے وزیر کے طور پر قبول کر لے اور موجودہ سیٹ اپ کو اگلے عام انتخابات تک چلایا جائے صرف یہ کیا جائے کہ پی ٹی آئی کو اس میں سے نکال کر مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی کو اس میں ایڈجسٹ کر لیا جائے اس حوالے سے اگلا ہفتہ بہت اہم ہے پاکستان مسلم لیگ کاف کے دونوں دھڑوں کو یکجا کرنے کے لیے آصف علی زرداری نے جو گفتگو کی ہے چودھری شاف حسین سے چودھری سالک حسین سے اس سے بظاہر یہی نظر آ رہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے حلقوں کے ساتھ ان کی بات ہو چکی ہے اور پرویز لاہی جلد یا بدیر واپس چودھری شجاعت حسین کے پاس جانے والے ہیں ناظرین عمران خان کو اس ساری گیم کا اس ساری ان ساری خفیہ سرگرمیوں کا پتا چل چکا ہے گمنام ہیروز نے راول پنڈی میں اور بلاول ہاؤس لاہور میں جو کچھ ہوتا رہا ہے جو گفتگو ہوئی ہے چودھریوں نے جو وفاداریاں نبھانے کے وعدے کیے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اور زرداری کے ساتھ وہ ساری تفصیلات کپتان تک پہنچ گئی ہیں یہی وجہ ہے کہ جس طرح ہم نے اپنی پچھلی ویڈیو میں پچھلے وی لگ میں آپ کو بتایا کہ زمان پارک میں خان نے مون الہی کو کھری کھری سنائی ہیں ان کی خوب دھلائی کی ہے ناظرین یہ بڑی پیش رفت تھی اندرونی صورتحال یہی ہے اور مستقبل کی سیاست اسی بنیاد پر کھیلی جائے گی لیکن کچھ دنوں کے لیے کچھ ہفتوں کے لیے یہ ممکن ہے کہ عدالتوں میں یا میڈیا پر پی ٹی آئی اور کافلیگ مل کر چلتی رہیں جس طرح ایک دوسرے کے ساتھ پچھلے چند مہینوں کے دوران وہ چل رہی ہیں لیکن اس میں اخلاص نام کی کوئی چیز نہیں ہے اس لیے اب یہ کہا جا رہا ہے خان نے اپنا ذہن بنا لیا ہے کہ اگلے عام انتخابات سے پہلے پہلے انہیں ان تمام اتحادیوں سے ان تمام ارکان سے جان چھڑوانی ہے جو ان کے لیے کمبل بنے ہوئے تھے ان کے مشن کے لیے کمبل بنے ہوئے تھے ان سے انہیں پہلے جان چھڑوانی ہے اور اگلی حکمت عملی وہ بعد میں طے کریں گے ناظرین یہ ہمارا آج کا خصوصی وی لاگ تھا آپ کے لیے اس حوالے سے جو مزید اپڈیٹس ہوں گی ان سے ہم آپ کو آگاہ کرتے رہیں گے اس وقت تک کے لیے اپنے میزبان عبد القدس کو اجازت دیجیے اپنا اپنے رشتے داروں اور ہمساوں کا بہت خیال رکھیے گا اللہ حافظ